Еще неполноценное укрепление, неполный окоп. Он еще зачищается, облаживается стенки, чтобы так не сыпалось в дальнейшем. Фортифікаційні укріплення, що не дадуть ворогу безперешкодно пройти у напрямку Запоріжжя, будують у кілька ліній і чітко відповідно до військових планів командування. Інженери використовують свої знання, аби лінії окопів були безпечними і зручними для бійців. А от одне із завдань, сформованих в області рот охорони – вцілити в життя те, що накреслено на папері. Це є дуже ефективно, то, що люди можуть зайняти позиції і сховатися від обстрілу что от пехоты, что так и самые арты. Приезжают инженеры, с помощью инженеров они чертят план. Они присутствуют при копке окопов, при строительстве блиндажов. Ну, помогают волонтеры. Ну, а защищаем уже солдаты, защищают, помогаем строить тоже. А окопы глубокие тоже, в принципе, никакой ну, надежности не дают. Потому что не видно, кто наступает, кто иди, кто не иди. Это преграждает обзору, если глубокий окоп. Блин, даже для того, чтобы при обстреле можно было заховаться. І ну, остается сверху только пару человек-наблюдателей. Они на, наблюдают, чтобы под артой не, не, не прошла пехота, группа зачистки. Обычно як? Е есть позиции, под которые роются, и на каждую позицию по чоловіку. Є поліметні розчоти, є автоматчики, є гранатометчики. Бліндаж – це звичайна споруда. Чи в неї там мають бути якісь комунікації, якийсь зв'язок? Ну, зв'язок має бути. Ну, це, звичайно, тапіки або рації. Ну, це проводний телефон, що, що крутиш в А ну, так і буржуйка. Що само, це, і найголовніше – це вода. Бо ніхто не знає, скільки там можна просидіти. Ну, в окопі можна довго просидіти. Ну, неділю можна і висидіти. Ну, а в туалет по-різному. В наших Бу було такі випадки, як і в пакетики. По-різному. Фаза у довоєнному житті був електриком. Також служив в АТО. У перші дні цієї війни прийшов у військомати з єдиним запитанням – де моя повістка? Ну, я взагалі хотів йти напередок, але тут посчитав, нужніше потрібніше тут. Ну, мені ще міру хочеться, тому що у мене два сина теж. Один тут знаходиться, старший, а менший син, 18 років, зараз на границі. Особовий склад місцевий, хлопці всі такі цілесправмовані, а саме головне, що вони визначились, визначились, що вони українці і що вони будуть захищати свою землю. Що вони не будуть вмирати за неї, вони будуть за неї вбивати. Завданням цієї роти є охорона і оборона конкретного населеного пункту та створення сприятливих умов для того, аби основні війська могли вийти на позиції. Командир роти розповідає: ті військовослужбовці, які мали бойовий досвід участі у війні на Донбасі, передають його тим, хто зі службою в збройних силах стикнувся вперше. Та й сам сонце регулярно проводить тренування і злагодження особового складу. Так що на своєму віку довелося послужити в морській піхоті. Це багатовікові традиції. В складі вже бригади От я прийняв клятву морського піхотинця. Це було перед першим виходом в АТО 14 вересня 2014 року. Сюди потрапив... По своїм вподобанням, я сам місцевий, От, е я проживаю тут, в цьому районі, тому е жінки і діти е в безпечне місце, а чоловіки захищати свою землю.